تم اچھی مانی بن سکتی میں محتاط فور آئی ڈون نو کک باکسنگ سویا کیا تمہیں ذرا بھی ڈر نہیں لگا